Комунальні служби розчищають подвір'я. Вибіті шибки у вцілілих під'їздах затягнуті плівкою. Тут на четвертому поверсі загинула сестра Ольги Мовчан. Сама Ольга живе в сусідньому під'їзді, який має перевірити комісія та зробити висновок чи придатні квартири там, яких по дві на кожному поверсі для життя. Ми зараз живемо в сестрі в Гулівці. Ну, в Новодесу не наїзджуся. Мені рішать випросити мені рішать випросити з сестрою, я рішаю зараз випросити похорон її організовувати. І стою тут, бо мені треба взяти віщі, бо ми взяли, нам сказали, на три дні ми взяли з сином віщі на 2-3 дні. Все, на тому все кончується. Що далі буде, не знаю». Перший під'їзд, де на п'ятому поверсі стався вибух, для подальшого проживання непридатний. «Проводиться обстеження демовентиляційних каналів другого та третього під'їзду. Вчора проведено візуальне обстеження другого та третього під'їзду. Є можливість заселення людей лише до третього під'їзду. До другого під'їзду можливе заселення або незаселення після проведення повної експертизи житлової будинку. На даний час роботи ці проводимо. Після вибуху евакуювали понад 50 людей. Їм запропонували тимчасово оселитися в гуртожитку аграрного ліцею, але охочих не виявилось. Люди роз'їхались по рідним. Зараз в третьому під'їзді є світло та водопостачання. Воно тут в кожного своє. Насосами подають воду з колодязів до квартир. Опалення індивідуальне. Опалюють люди або газовими конвекторами, або котлами. «Коли у нас буде вже результат і вони підтвердять своїм рішенням можливість введення в експлуатацію, в цілілої частини будинку, то «Миколаївгаз» буде розглядати вже технічну можливість відновлення газопостачання саме на цю частину. Третю добу сюди, в міську раду люди приносять їжу та одяг. На столах списки людей з тимчасовими адресами, яким телефонують та пропонують ту чи іншу допомогу. Взагалом нам предлагали жильо, одежу якусь там може і питання. Ми согласились на питання, бо у нас одежда уцілілася, у нас одежа є, ми позабирали. А питання ми согласилися. Розмір компенсації людям, чиє житло зазнало руйнувань, поки визначають, розповів міський голова Олександр Поляк. Ми вот, поки займаємося підрахунками, до чого все дела, тому що це дуже надо швидко, вже просять всю інформацію, а це дуже складна робота. От, і дуже відповідальна. тут споки на місці організовуємося, все рахуємо, сейчас Нагадаємо, 27 листопада о 9.20 у місті Нова Одеса в п'ятиповерховому житловому будинку... ...стався вибух попередньо побутового газу. Внаслідок зруйновані дві квартири на четвертому... ...та дві квартири на п'ятому поверсі. Рятувальники виявили тіла двох жінок 1937 та 1964 років народження. Один чоловік, який проживав у сусідньому будинку, помер від серцевого нападу. О 16.10 28 листопада рятувальники відшукали ще одного загиблого. Рятувальна операція тривала дві доби, тепер триває усунення наслідків вибуху. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.